بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ عل عمران جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اہل کتاب کے لیے دعوت اور پھر امت مسلمہ کا تزک نفس یہی ٹاپک ہے سورہ عالِ عمران کا اور اس میں شروع میں جو آپ نے لیکچرز پڑھے اس میں اسٹارٹ میں کتاب لائی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیسے ہونا چاہیے پھر قدیم امت مسلمہ جو اہل کتاب تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وارننگ اور جزا و سزا ان کی ہسٹری خاص طور پہ کرسچنز کے ہسٹری اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس میں ایک فائنل فتھ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا پھر اہل کتاب کے جتنے گروپس سے چاہے کرسچنس ہوں یا جوز ہوں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی دعوت ہے جو آپ پڑھ چکے اور اس کا فائدہ ہمیں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں وہ غلطیاں نہ ہوں جو پہلی امتوں نے کی تھی اور ہمیں اس سے بچنا ہے تو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں نئی امت مسلمہ کا تزکیہ نفس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے زمانے سے جو ایک نئی امت پیدا ہوئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج جنہوں نے قبول کیا تو ان میں ان کی غلطیوں کو بھی ٹھیک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اب اسٹارٹ ہم یہ کرتے ہیں غلو اور نفسیاتی غلامی یہ مذہبی گروپس کے لوگوں میں ہوتی ہے تمام مذاہب کے لوگوں میں اور فرقہ پرستی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اللہ عنگ کی ذمہ داریاں وہ اس میں دی گئی ہیں تو اس پر اس کی اسٹڈیزم اب کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک جنگ ہو ہوئی تھی تو اس کے کویشچن آنسرز ہیں اور پھر اکنامکس اور سوشل اصلاح کے کچھ احکامات ہیں وہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ چلیں گے اور پھر آ کے یہ صورت جو مکمل ہو جاتی ہے بالکل اینڈ میں جو ایمان اور دعا اس میں آپ کے ذہن میں کوشچنز ہوں کے بلا تکلف آپ ای کر دیجیے تم اسٹارٹ کرتے بسم اللہ رحمان الرحیم یا یوحزین فری قم من الزین ات الکتابہ بان کم کافری اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ایمان والوں تم ان اہل کتاب کے گرو کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان کے بعد کہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیرے جائیں گے وقیف تکفرون و ان تم تطلاء علیکم آیات اللہ وفیقم رسول و من یقم بلّہ فقط ہدیہ اللہ سرۃم مستقی اس میں متنبع رہیے اور غور کیجیے کہ تمہارا کفر میں پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جب کہ تم اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کے رسول تمہارے اندر موجود ہے لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا انہی اصل میں مذہب سے کوشچن یہیں سے آتا ہے کہ بھائی یہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے تو اللہ تعالی سے ہمارا تعلق کیسے بنتا ہے تو اس میں پھر مذہبی لیڈرس جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں جی ایسے کریں یہ ہے وہ ہے یہ احکامات ہیں یہ کچھ ہے اور یہ پرانی امت مسلم اہل کتاب میں بھی ایسے ہی تھا ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہیں پھر اس میں ان میں جہاں جہاں اختلاف ہوئے تو پھر اس سے فرقے بنے اور اس میں آج تک لڑائی جگڑے وہ جاری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی مذہبی لیڈرز ہیں وہ آپ کو کفر کی طرف پھیر لے جائیں اگرچہ آپ ایمان لے آئے تو تب بھی یہ کوشش پوری کریں تو بھائی اس میں ان سے اپنے بچ کے رہنا ہے اس کے لیے یہ نفسیاتی غلامیاں ایک ایسے ایسے طریقوں سے کر لیتی ہیں کہ آدمی ان کا نفسیاتی طور پر غلام بن جاتا ہے اور وہ ان پہ عمل کرتے ہیں تو یہ بتایا کہ بھی اس سے بچنا ہے اور یاد رکھیے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید کی یہ سنائی جا رہی تھی تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو تمہارے یہاں تو پھر تم واپس چلے جاؤ گے اور پھر کفر کی طرف چلے جاؤ گے اور اسی نفسیاتی غلامی میں چلے جاؤ گے تو تم بہت بڑے پرابلمز میں آ جاؤ گے اس لیے نہ کرو اور ہمارے لیے بھی سیم یہی ویلڈ ہے کہ بہت سے مختلف اہل کتاب کے اسکالرس بھی اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی جو مختلف فرقوں کے لیڈرز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جناب آپ بالکل ان کے مرید بن جائیں اور ان کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو یہی سکھائے جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی قرآن نہیں پڑھنا ساتھ یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ بزرگوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھو یعنی ڈائریکٹلی خود نہ پڑھو تو یہ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اتنی واضح اور کلیئر ہیں کہ جسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس کا کر سکتے ہیں میں نے کچھ تفسیر کا یہ کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہوئے جو سمجھ میں آیا تو اسے یہاں کر دیا لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مختلف تفاثیر کا خود کمپیریٹیو سٹڈیز کیجئے اور خود فیصلہ کیجئے وہ کسی بھی ایک آدمی کسی ایک اسکالر کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہ کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سب ہی کی ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں سب کے سب ایگری ہیں ہاں ٹھیک ہے بعض مائنر سے کچھ چینجز آ سکتی ہیں الفاظ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ جب سٹڈی کریں تو اس میں آ جاتا ہے آپ کو صحیح طرح سے رزلٹ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ ہمارا ایک ساتھ ایشو ہے جو ہمارے ہاں بن گیا ہے فرقہ پرستی اور اس میں بتا دیا اس سے بچاؤ اور دعوت کی ذمہ داری ہمیں دی جا رہی ہے صحابۂ کرام کو دی اور یہی ہمارے ساتھ دی یا یو اللہ زینہ منطق اللہ حقات ہی ولا تم تن اللہ ون تم ایمان والو اللہ سے خبردار رہو جیسا کہ اس سے خبردار رہنے کا حق ہے اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو یعنی یہ بتایا کہ بھی آپ جو ایمان اللہ تعالیٰ پر لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا جب تک آپ کی زندگی ہے اور جب اس دنیا سے آپ نکلنے لگے تو تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسی ایمان پر قائم رہنا یعنی یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے اب دیکھیے کہ یہ جو زندگی ہے اب ہوتا یہ کہ ہم لوگ مر تو جاتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ بس ختم معاملہ لیکن حقیقت میں تب جا کے زندگی شروع ہوگی یعنی ابھی ہمیں ایک ٹرائل پیریڈ کے لیے ایک زندگی دی گئی ہے کہ جسے ہمارا ایک ایگزام ہو رہا ہے مسلسل اور یہ آپ کی جتنی سکسٹی سیونٹی ایٹی ایئرز کی آپ کی ایج ہوگی اس سب میں یہ, یہ پورا ایگزام چلتا رہے گا اور چلتے چلتے جب ہم اس دنیا سے نکلیں گے اور اگر اسی ایمان پر قائم رہیں گے تو پھر ہماری اصل زندگی شروع ہوگی جس میں ہماری ان لمیٹیڈ بینیفٹس ہمیں مل جائیں اس لئے بتا دیا گیا اب یہ بتایا گیا کہ بھی ایسی غلطیاں نہ کرنا کہ جس سے آپ کا اگزام کے لوسز آ جائے تو جب جمی ولا تفرق وسکرو نعمۃ اللہ علیہ کلو بکم فاسبہ بِنِعْمَتِهِ عمتی ہی عَلَى کن حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ حرتمناری مِّنْهَا قداق يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ جو لَعَلَّكُمْ اللہ ہی اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ پڑو اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دل جوڑ دیا اور اس کی فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو یعنی ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اس زندگی جس میں ہم ایگزام میں تو یہ اس ایگزام کا اچھا رزلٹ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب اب یہ رسی کیا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی قرآن مجید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسیہ میں اس پہ کام بالکل مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اس سے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ چھوڑ دیا تو بالکل اسی طرح کی یہ ہے کہ جیسے اب ایک رسی کو پکڑے ہوئے آپ لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر تو ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ایک مثال ہمیں دے دی اور اس پھر اس قرآن کو چھوڑ کر ہم فرقوں میں پڑ جاتے ہیں تو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ نہ کرنا ورنہ آپ کے لیے بہت بڑے لاسز ہوں گے تب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اب کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فرقہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو اس میں نہ پڑھیے گا بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بیسس کے لحاظ سے آپ کمپیریٹو سٹڈیز کریں اور مختلف فرقوں کے مختلف اسکالرس کی آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ ان کی ریزنس کیا ہیں کیا دلیل ہے ان کی کہ اس بنیاد پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اگر قرآن کے مطابق ہے تو دیٹس گڈ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس سے بچ لیں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے یعنی کسی خاص کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا بلکہ کسی بھی فرقے کیوں تو ان سے بچ کے رہنا ہے. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ ردیلنم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بھی آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو آپ کے دل میں نے جوڑ دی اور آپ فضل و کرم سے آپ بھائی بھائی بن گئے صاحب یہ واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے مختلف قبیلوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہتے تھے مسلسل جنگیں اور یہ جنگ کرتے رہتے تھے خود مکم کرما میں قریش کا قبیلہ تھا تو اس قبیلے کے مختلف فیملی کے لوگ تھے تو وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں ایک اوس اور خزرج یہ دونوں بڑے قبیلے تھے اور یہی دونوں آپس میں ان کی مسلسل جنگیں چلتی رہتی تھیں اچھا اس کے علاوہ کچھ اہل کتاب یہودی بھی بہت سارے مدینہ منورہ میں تھے تو ان کے بھی قبیلے تین تھے الگ الگ تو اس میں سے کچھ اوس کے ساتھ اور کچھ حضرت کے ساتھ اور وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی دیکھو یہ آگ کے ایک گڑے کی طرح آپ تھے اور اس میں اب گرنے لگے تھے آگ کے اندر تو آپ کو بچا لیا اس لیے اب اس سے بچنا ہے اب یہ صحابہ کرام میں یہ چیز واضح بھی ہو گئی اور پھر انہوں نے ہمیشہ بھائی بھائی بن کے ہی رہے انہیں آپ امیجن کریں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اوسر خزرج کے جو دونوں بڑے لیڈر دونوں ایمان لے آئے تھے اور یہ بہت محبت کے ساتھ سارے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی خدمت بھی بڑے عرصے تک کرتے رہے اور پھر جب یہ پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو گئی تو آپ نے خاص طور پہ اوسر خزرج کے لیڈرز کو آپ بتایا کبھی یہ دیکھیے کہ آپ لوگ واقعی مدینہ منورہ میں آپ کی حکومت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مین لوگوں کو ہی گورنر بنا کے بھیجا کرتے تھے اب بتایا کبھی دیکھیے کہ بعد میں یہ ایک خطرہ ہے کہ مختلف قبائل آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ سے جنگ کریں گے اس لیے یہ جو قریش ہیں اس پہ فوراً یہ رہیں گے وہاں پہ یہ ایسی دہشت گردی نہیں کریں گے تو اس لیے انہی کو آپ بنائیے گا تو جب یہ بات واضح ہوئی تو خود خود انصار کے صحابۂ کرام رضی اللہ کو یہ بات واضح ہو گئی تو انہوں نے خود حضرت وہ بکر صدیق رضی اللہ ان کو اپنے حکمران کے طور پر فوراً آنکھیں بند کر کے انہوں نے مان لیا کہ جناب یہ صاحب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہو گئی اور پھر ایسے ہی دا. تو یہ دیکھیے کہ اس حد تک کی حالت رہی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ایسا ہوا بیچ میں کہ پھر چونکہ بہت سارے ملک فتح ہو گئے تھے تو وہاں سے بہت سارے پھر دہشت گردوں نے مسئلے کیے تھے حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہو گیا تھا اس کی ہسٹری میں آپ اگر انٹرسٹیڈ ہے تو آپ تفصیل سے آپ پھر صحابۂ کرام کی تاریخ کا اب مطالعہ کر سکتے ہیں میرے اس ویب سائٹ اس کے بعد آپ دیکھیے آگے ارشاد فرمایا ول تکم من کم امتن یدعنا خیری و غرون بالمعروفی و ینا انل منکر و اولا کام المفل اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلا پائیں گے یعنی یہ فرمایا گیا کہ بھی اب ظاہر ہے آپ سب اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ میں ہاں کچھ لوگ نیکی کی دعوت دیتے رہیں لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے رہے ظاہر ہے کہ ان میں کوئی ٹھونسنا نہیں ہے بلکہ بھلائی نیکی یہ ان کو میسج پہنچاتے رہے برائی سے روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کو بتاتے جائیے کہ جناب یہ ہمارے یہاں برائی ہوتی ہے اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی رچ ایک ہسٹری رہی ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ جو نیکی اور برائی کو واضح کرتے رہیں بتاتے رہیں غلطیاں بتاتے رہیں اب جو کچھ پھر بھی برائی کو ہی اختیار کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے ہاں اگر وہ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس پہ پھر پولیس ایکشن لے سکتی ہے لیکن ظاہرہ کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے ہمیں اچھے میسج پہنچانے جو برائی ہے تو وہ واضح کر دینا کہ بھائی یہ برائی ہے اس سے بچنا اور بس یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے جو ہمیں بتا دی گئی اس میں فرقہ ورانہ کسی کے نام پہ نہیں بلکہ ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج اس طرح کرتے تھے کہ اگر کسی صحابی میں کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ بھی ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کے نام پہ ٹارگٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ نماز کے بعد آپ ایک لیکچر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ بھی دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے ایسے طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں تو دیکھیے کتنی محبت سے سب کو سمجھ آ جاتا تھا کہ اچھا جناب یہ ہمارے اینڈ میں ایک غلطی ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک کر لیتے تھے تو اس حد تک رہے اس کے بعد پھر ارشاد ہوا ملا تکونکل ددینہ تفرقو وخ تلف ممبا جا ملبیدار اولا کا لہم عذاب و <نَزِينَ> تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو, جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی خولناک صدا ہے اب یہ فرقہ پرستی میں جو پڑ گئے تو پھر ان کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہولناک صدا ہے کہ جو کسی بھی فرقے میں چلے گئے تو پھر یہ رزلٹ ہوگا اور انفارچونیٹلی یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے ہی میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لیں اور بنا کے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا حضرت حسن حسین معاویہ رضی اللہ کو شہید کرنے کی یہ کی اور اس میں یہ رہا ضرورت معاویہ رضی النع البتہ وہ بہرحال اس میں وہ شہید ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوئے لیکن کوشش ان کے لیے بھی بڑی کی گئی یعنی اس مقصد لیے تھا ان پارٹیوں کا کہ بس وہ کسی طرح اس حکومت پہ ہم قبضہ کر سکیں تو یہ چاہ تھے اور یہ ہمارے زمانے میں آج تک یہ جاری رہا تو ہمارے ہاں یوں کہ یہ کہ جو اس امت مسلمہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کا جو سال 1440 ہجری چل رہا ہے یہ سال تو ان ہمیشہ مسلسل یعنی پہلے 20-30 سال تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں پوری ہسٹری کو پڑھیں گے یہی ہے تو انفارچونیٹلی یہ ہماری غلطیاں ہیں جو ہمارے یہاں ہی ہوئی یومہ تب دو وجوہ و تس ودو وجوہ فم الزینس فم الزینس ودت وجوہ کفر تم اکفر تم بدا ایمانی کم فضو قلع بن تم تقفر اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی سو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد پھر کفر کرنے لگے یعنی اب یہ کفر کو آپ دیکھیے تو یہ اسی خورناک صدا کے بارے میں ہے کہ بھی آپ اس ہدایت پر آ گئے تھے اور پھر آپ نے اگر فرقہ پرستی اختیار کر لی تو پھر ایسا کیوں کیا آپ نے سوچ لیجیے اگر انفارچونیٹلی ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں مم اللہ زینہ بدت وجوہ ہوں ففی رحمت اللہ ہوں تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے سایوں میں ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ جناب فرقہ پرستی اگر اختیار کریں گے تو پھر آپ کا یہ عذاب کا مذہب چکھتے رہو گے اور اگر چہرے روشن ہوں گے فرقہ پرستی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہی ہم اپنا عمل کرتے رہیں تو بس پھر ان شاء اللہ ہماری کامیابی کی گارنٹی بھی دل کا آیات اللہ نہ علی کا بل حق یوری دولم اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے ولی اللہ معافِ سماوات ہی و ماف العب و ترجمور لہٰذا ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو بھی یہ پہلے کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہنا کہ جناب ہم تو اس بزرگ کے ہم انہیں جوتے جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں ان میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو جناب ہم پھر جنت میں جائیں گے تو اللہ نے بتایا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں نہ پڑھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی سرسی کو آپ مضبوطی سے تھام لو پھر کبرستی سے بچو تو ان اللہ آپ لوگوں کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی پر ظلم تو پھر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پہنچنا ہے اور وہ ہماری اصل زندگی ہے ابھی تم ہم ٹرائل پیریڈ کے ایک زندگی میں ہم ایگزام کے لیے آیا اس کے بعد پھر صحابۂ کرام ردی الن پر ایک رسپانسبلیٹیز آئی ہیں دینی دعوت کی اور اس میں بہت ڈیٹیل سے اس کی اسٹڈیز ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں کہ اس میں پھر جو جو کوشچن آنسرس تھے اس کو ہم ان اگلے لیکچر میں کر لیتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلف آ ای کر دیجیے گا جزاک اللہ خیر و حسن الجزا